අසන මුණේ වෙයි කියලා. Hi good morning. අද අපි ඉඩල්ගස්සින් යන්න plan කළේ. train එක පහයි 55. ඉතින් දැන් වෙලාව පහයි 46. අපි train එකට ගිහිලා බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉන් අපි දැන් මේ ඉන්නේ ලංකාවේ උසින් වැඩිම දුම්රිය වන පට්ටිපොල දුම්රිය ස්ථානයේ. මේක මාර්ම ලස්සනට අලංකාරය කරලා තියෙන දුම්රිය ඔන් එහෙනම් අපේ ගමනාන්තයේ වෙච්ච ඉදල්ගස්සින් ස්ටේෂන් එකට ඉන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටේෂන් එක ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම ස්ටේෂන් එක කියලා ගොඩක් දෙනා කියනවා. ඒ වගේම අපේ මේ ගමන කොහොම එකක් කොහොම විනිද කියලා ඉස්සරහට අපිත් එක්කම රැඳිලා. අමෝක් මාර වසනාවක් ටෙන් එකක් ගියා මයන් දිත්‍තරේට ටවිච් එක යන අපි station එකේ පේන විතර view එකේ අ පාරව නැත්නම් මෙතනින් ආවේ. ඇවිල්ලා යන්න බෑ. මේ වාරෙන් තමයි වොරණගින්. ඉතින්නම් hike පටන් ගන්නවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා ඔශක් දාගන්න ඕනනම් hike camper. print tent බීම ඔක්කොම order කරන්න බුල මෙතන ඔය පේන거든요. ඉතින් අපි මේ පාරෙන් ආ හා යාළුවෝ කින්න බලමු අපි විනුයි මයි. ඔලි මයිගේ වඩම් ගත්තම මොකුත් කඳ මුදුනේ තැනක් අල්ලගන්න බැරි වුණොත්, යන හයික් එකිනොත් වැඩක් අපේ කට්ටිය අලි තියලා අපි දන්නා කඩමුඩි නaginiවකට. ඉතින් මේ දැන් යන්නේ. ෆයින්ස්කැලේ ටේකල්্লাই අයින බලමු. තවත් උඩට. මේ අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ අවාරස් දීපාද නැ කිද්දී හොර නිලස්සයි මට මතකයි මේ තනමත කොහෙද දිනේෂ අය පෙන්නවා දිනේෂ අය ගතියත් එක්ක තිබ්බේ මං හිතන්නේ මේ දවස් තුකියෙම හිට ලොකුට වර්ෂාවක් දැහැලියන්නේ නැහැ ඒක තියෙන්නේ කියන්න බෑ ආහසේ පේන තිබ්බට අන්න අර මෙන්න මේ හරියෙන් තියනවා කක් කළුවලංග අපි 얘තරම් පින් කරපු මිනිස්සුනේ අපේ වේලාවටමද කියන්න දන්නේ හස්සක් එයිවත්ද දෙයේ අපි දෙයයන් ඉන්නමු අපි දැස්සක් ඉන්නපා කියලා එහෙනම් දෙයංග පිටෙන් අපි යමු උඩටම මෙතෙන්ට ආරපස්සේ එකක් මේ පැත්තට තියෙනවා ආයි පල්ලෙහාට එකක් ඉතින් අපි යන් හෙට උදේට මේ පැත්තේ එකට යමු ඉතින් kemila ter geng balum api ann hari peak ket diel. Sening ann amar oi. Kodak meh betena maru ela. Na etening ya. Etin ne par. Api ann aree ona ko de king. වේ නවින් යනවා හරහරි. අනිත් අන්නේ වැස්ස දවස් වලට නම් මේ හරිය ලිස්සනවා. මේ පාරේ තියෙන සබாயයත් එක්ක ඒක පහදලුවේ කියනවා. ඔන්න තියනවා මramble ි greasy kitaන unters අ හ හ පින සිේි, හ හऽ හ බ hip සි දැ අ කර්මම් පෑන්නේ කියලා පටන් ගත්තා දැන් වෙලාව හරියටම 4යි ඉතින් multim, Beast- 福, mang දමිෂ් අයියා ටික දිනෙක කරා වුණා. ඉතින් දැන් වෙලාව අරියටම බලුවොත් හවස 5යි 49යි. ඉතින් මේ දුම බාන ගමන් තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ හරිය කඳු වැටියක් තියෙනවා. ලංකාවේ උස්සම දියැල වෙන බඹර කන්ද දියැල තියෙන්නේ එන්නේ කඳු වැටි. අපි දැන් පැහැදිලිින් නැහැ. මේ දුම අඩුවっちゃ අවස්ථාවක අපි ඔයාලට පෙන්නනම්. ඉතින් වෙනවාදී මාරම ලස්සන view තියෙන්නේ. ඉතින් අර ටිකක් එහාට ගියාම අපිට පේනවා ඉදල්ගස් ඉන්න ස්ටේෂන් එක. උමාරට පෙන්නන්න. අ අනවම ගියාම අන්න අතන පේනවා දැන් නෑ ග්‍රෝප එකට. අනවතන තියෙන ඉන්න ස්ටේෂන් පේනවා මං හිතන අනුමාන කරන විදිහට 90° මට හිතෙනවා බලංගොඩ සමනල වැව වෙන්නෝනේ මෙන්න මේ ඉතින් අම් හරියටම මේ තැන් ගැන විස්තරයක් හෙට උදේට ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක බෙදා ගන්න. අර මේදුම නැති හින්දා මේ තැන් ටික පෙන්වන්නේ. අ ඉතින් අපි දැන් ගිනිමෙලේ ගහලා තෙන්ට් එකත් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ගිනිමෙලේට බඩෝක්කම ටික ලෑස්ති, ඊමෙලේ ගහන්න ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ කටි අලුත් කැමරාමන් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. යොහාන් වෘක්ෂාණයක් අයින පැත්තෙන්. ඉතින් අද අපේ සෙට් එකේ ඒගොල්ලෝ තමයි. තව මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ක්ලාස්මේට් කෙනෙක් අපේ චම්මා. තමනගින්න ගමන් දවෙනි කැලේ බඩට ගිහලා ගියා. විශේෂයෙන් අපේ මල්ලිට ඉන්නවද කැම්පින් එකේ? අන්නර පැත්තරෙලා. වැඩි හතක් නැහැ. ඒගොල්ලෝත් ඒ අපේ ਲੋර කොම් 10 ඉතින් අපේ ඉඩල් ගස් ඉන්න කැම්පින් අත්දැකීම මොන වගේ දෙයක් කියලා. ෂේ බැඩි නෑ නේද කර වෙන අය. ඔක ඕෆ් කරන්න ඕනද? මේ දැන්න වඩා කරමුද? නෑ ඔක ඕෆ් කරන්න මං කියන මාන්නේ දැන් ਉਹ කර වෙනව නැත්තම්. ඔය හැන්දි ඉස්ති කියන්නේ කොහෙද කියන්නේ ඔකක් කරේ තියෙනවා නේද මේ මේ මේ ගින්දර එක මේ බිමින් තියන්න බෑ මේකට උණු වෙලා තියෙයි මේක හොඳ අයක් අපිට දුම ගන්න එක සීතල ගොඩයි ඉඳහන්කො නෑ නෑ මම මේකට ගාන්න මේකවඩ අල්ලගන්න ඒක මම නෑනේ කවුරු මො මේකේ මේ මේ මගේ පිහියට බයින්නපා ඒකේ තේන චිකන් තම්බලා. යමො. රෙස්ට් එක. ඒ ඉතින් නේ නේ අපිට උදේ පාන්දරට කවන්නේ පල්ලේ හරි දුවන්න මාන්නක් කරක ඇහෙනවා කියලා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය කෑලි දාලා ගන්න easy auxiliary ඔක කපන්න ඕන හරහට දැන් කපන්නේ එතකොට තමයි මයික් වලට වැදෙන්නේ හරි හරි ඔය ඉන්නකෝ ඔයා කපන්නේ නැහැ නේ මම කෙල්ලෙක් ඉතින් වැදෙන්නේ එහෙමනේ එතකොට මයික් නේමද දැන් මට වැවිලා පේනවා ලයිට් පාරක් ගෑස් හොට් නෑ වර්ගතරනි. මේ අපි දන්නවා වැඩි දෙයකින් මට හිටි වෙන පොඩ්ඩ ඉන්න. විදියේක නෑ තියෙන්නේ බෑ එන්න. මල්ලි කිඳර වැඩි. අරි වැද නෑ බුරු. ඔය පැති අරි. ආ ඒක ගන්න. ඈ. ඒක ගන්න ඒක ಅಲ್ಲනේ හරි එළියට ගමු එළියට ගමු ඔන්න අම්මෝ තෝ නැහැ මේ මත් වෙන්නේ බෝ ආතන්නේ ආ ගෑස් එක නිමුනා හා හා කොහොමද කියන්නේ මල්ලා ඔතනින් අම එන්නේ කියන්න මේ හදන්නේ ගරි එනකොට ලීඩ වලින් මම දකින්නේ set එකේ ඉන්න වැඩිම මත් වෙන එක. කොටින්මක පොඩි එක ඌ හැම් වෙලෙම ඉන්නේ මත් වෙලා. Killing අප් අම්මඩ දැම්නේ දැලහන්නේ. ඉතින් අපි හොයා ගන්න ටික කොහොමරි කරගත්තා. A few moments මම අන්ට කොමාරිකලව ආබලි ඔක්ක දාගෙන නෝස් එක හදාගත්තා. වහින්න ගියා. පොඩක් පෑවෙින්ද ආයෙ වැරදි කරගත්තා. කොහොම හරි A few moments later. ඉතින් පොඩි කාලගුණයේ තත්ත්වයක් වෙනද අපිට ව්‍යා ගන්න පස්දාට අපි ටෙන්ඩර් එකට දුන්නේ නැතුව ඒ විතක් පින්න වගේ කැති අඩුවෙලායි පොදේ අඩුවෙච්චින්දා එළිය කොහොමරි කරලා අපි මෝල්ස් එකයි බාවුදු ටික සෝච්චි ටික හදාගත්තා. ම්ම්. ඉතින් ජංගොත්ලගේ දෙන්ට් එකේ තිබ්ච giniwalet එක අපි ගුදගත්ත හො විතර කරගත්තා ඒ කිමුණා. ආ දයිමන්ඩ් දෙන්ට් එකද ගස් තින්න. වසනාව කියන්නේ උදේ පාන්දර මීදුම නම් නැහැ. ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මුළු පළාතම පේනවා. ඒ තර මාස නාවන්තයි අද වැස්සෙත් නැහැ හරියට ලොකුවට. ඒ නිසා පිටතාවත් ආශිර්වාදයක් වුණා ඒක. සන්සෙට් එකත් ලස්සනට ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි කට්ටිය තාම ටෙන්ට් එකේ ඉන්නවා. දන්නේ තුන් දෙනෙක් විතර. ආවා. අපේ චම්මලා සෙට් එකක් තියෙනවා. පියංගේ මොකද කරන්නේ දැන් දැනගිට ගුඩ් මෝර්නින් ගුඩ් මෝර්නින් ගුඩ් මෝර්නින් දයගම් දැන් වෙලාව 6.50යි මිදුම නම් අඳුයි හැමතැනම පේනවා ඒ කියන්නේ හොඳ විව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මං ගන්න තැන මෙතන පේන කන්ද තමයි බෙරගල ඊට පස්සේ වාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගහට යහ පැත්තෙන් හල්දුමුල්ල টাউন එක ජවල් වාගයක් පේන පොඩියට ඒ හරියේ මේ ගෝපරගන් නම් පේනවත් දන්නේ පුළුවන්. මේ හරිය ටෙලිපොන් ටවර් එකක් කැමති වෙනවා. අන්න අර හරියෙන් මෙතන හිටපු එක්කෙනෙක් ෂුව විදිහට තියෙන්නේ එතන. අපිට දන්නේ නැහැ. මෙතන ගල්තරාවක් පේනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල වෙන බඹරකන්ද දිය ඇල්ල කඩන් හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සයිඩ් එක. මේ මෙතන තියෙන විතර පොඩි ඇන්ගල් එකක් මෙහිම පල්ලෙහාට. ඒක හෝඩන් තන රක්ෂිතේ. මේ හැරි නම් ඔන්න පල්ලෙහා. ඒ කියන්නේ ඉදල්ගස් ඉන්න ඉදල්ගස් ඉන්න হাইක් එක. ඒ මේ කඳු වැටි ඉවරලා එහා පැත්තට ගිහින් පටන් ගන්නනේ හෝඩන් තාම ජෛව විද්‍යාත්මක පදේශයක් බෝඩන් තන්නේ මෙහා කෙරවල තමයි ඉඳලා කියන්නේ. මෙතන peak දෙකක් තියෙනවා. පින් පහළ peak එකේ. ඔයාලා බලා උඩ තියෙන peak එක කපිය යන්න අදහසක් කරලා තියෙනවා. බලමු. තාඩේකින් ඊට කලින් කොනම කලින් Hartree තේ හදලා උදේ කාලා ඉන්නවානේ. එහෙනම් ඒවත් එක්ක ඉවරලා උඩ peak එකකදී හැමෙම. ඉතින් අපුඩට යන්න ඇස් තියෙනාදන්න බලමු. ගිහින් බදමෂෝරණ තීකා මේ මීහිම් කලයක් නෑ මුන් දෙන්න දෙොල් ගාලක් නෑ මේ වරත් අයියන්යි දානවා මේකලෝ කොහොමද කොහොමද කොහොමද කොහොමද ඔ ක Shakesපි පහනිතොයෑ දුන්පි ඔබි මා්ගයය වසාපනටන පුවතිාප අමා දැපිීFinally dotted පැටව දල්ගස් ඉන්න දෙවන නගටි මතරත් මාරවිලක් අලෝ අර පැත්තේ ලස්සනට ඒකන් යාය වල ඔයාලට කියන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි හිටපු තැන සම්පූර්ණයෙන්ම තිබ්බා. අපි එනකොටත් අපි ආයෙත් අපිට කතා කළා. ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කෝට්ටක් ඊටවල වටේට ගල් ඇදලා මිනිස්සෙක් ඉන්නවදල්කස් ඉන්නේ. පීයක් එහෙම තියාගෙන කණු අතේ තියාගෙන එයා කියනවා ආපු ගමං ඔය බුක් කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට මේ වෙලාවට කියලා කට්ටියක් එනවා අබැයි අපිට කිව්වේ අටට එනවලු දහ දෙනෙක් විතර view point එක දෙන්න බෑ කිව්වා. හරිද? ඒ කියලා අටට කවුරුත් නම් ආවේ නෑ. හිටපු දෙන්නයි ආපි එනකොට තව නඩයක් ඉරියා ඒ කට්ටිය විතරයි අපේ චමුත්ල එක මෙහෙන් ගහුවා. අපි යහපෙත්ෙන් ගහුවා. අපි නගරම් මල්ලි මෙහෙමයි මේ කියලා මට කිව්වා. 1500ක් වෙනවා මේගොල්ලෝ බුක් කරලා තියෙන්නේ. 1000ක් විතර දෙන්න අඩුවට දුන්නා කියන්නේපා. මේ ඔයාලා රෙන්ට් එක ගහගන්නේ කියලා. අපි නම් සල්ලි දුන්නේ නැහැ. අපි කතා කරලා ඉඳලා පල්ලෙහා කට්ටියන් එව්වම කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම කියලා. අහු වෙන්නේපා හැමෝම. මේ වගේ කෝට් එකක් හිටෝලා තියලා තියෙනවා මිනිස් එක්ක කතාම නම් වෙන ෂොට්டா කියන්නේ මේ වඩේට අහු නිකන් තමන්ගේ රුපියල් 500ක් 1000ක් කියන්නේ වටින්නේ මුදලක් නෙමෙයි දැස් වලට තවන area එකට ගලක් අට්ටිය පහල අපි ටෙන්ඩ් කරමුද නැත්නම් අපිත් එක්ක එකට. මලි බෝල හරි මහරගම බෝල සෙට් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් එයාලා අද තියන්නේ. නයිට් මෙල් එකේ නේද? ඔය නයිට් මෙල් එකේ ඉලා තියන්නේ. ඒගොල්ලෝ සුන්දර අත්දැකීමක් ඉඳගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා තිනවා කියන්නේ. කට්ටියට පොඩ්ඩකින් පහලට යන්න لازم තියෙනවා. බයි. හරි ぱ antsíll, ical berga ཛ, ཡ ཛཁ ད ཀ ང ཁ ར ཤས, ཤས, ཁ ཉ ད අපි කී දවසෙ අර දවසෙ පස්සේ අපේ ගමන් හැමදේම මේ බෑග් එකේ දාලාගෙන පිටරන් මේ තියෙන්නේ අපි කැම්ප් කරපු තැන ඔයාලට පේන්න ඇති මේ බෑග් දැන් කැම්ප් ගන්න ආපු වට්ටි එකේ කොල කෑල්ලක්වත් නැහැ අපි දාලා යන්නෙත් නැහැ කිවිච්ච ගන්න ගත්තා මේ ඉතින් මෙහෙම තමයි යනට ඒතන අපිට විතර නොකර යන්න පුරුදු වෙන්න තව පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ තියන්නේ අපේ කට්ටියගේ වැඩ. නංගේ ball එකට ගිල පෙන්වන්නම් කියලා. මේ තියෙන ලංගා මිනිස්සුගේ තත්ත්වය. තියෙන සත්ෙක්. අපි එදෙත් මෙහෙමයි. අපිල්ලා අතල් දාලා ගිහිල්ලා. මනසෝක. මාල උඩ සංස්කෘතිය ගැන කියවනවා. රක්ෂිත ඒරල කැම්ප් කරලා මේ හොඳයි. drone shot එකකේම දාලා පෙන්නම් තිබුණාම පෙන්න ද이버 පහල තියෙන දේවා හන්දේ ගිමන් හරිනවනේ වැඩ කරලා එහෙ බොනවද ඉතින් ඔගලද ඔක්කොම හොඳයි වෙලාව 1:20. හරිද අපේ කට්ටිය හොඳටම කරගෙන ඉන්නේ. මුකුත් නැමෙයි මේ 10:38 ට්‍රේන් එකත් මිස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හතර කකාවි බී ඉඳලා දැන් වෙස්ට්මිනිස්ටර්ට වෙලාවට අපේ මීන බැස්ස මල්ලී කෙනෙක් ඉඳලා කෝල් එකක් දුන්නා අයිය කොළඹ කියලා. මේ කොまり ඒක ඒකට දුරගෙන මෙතන තමන් ආවට අපේ කට්ටියම. කොහෙද යන්නම් මොන්නේ. දැන් ඉතින් අපුතරේට ගිහිල්ලා අපුතරේන් බස් එකක් දැන් නයිට් මෑල් එක යනකම් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලේසි හබුදු රැදීලා බස් එක යන අපේ කට්ටිය හොඳ වැඩි කියලා ඉතින් නම් බස් එක යන්නේ නෑ. ඕකෝල් මේ අනිවාර්යෙන් 10:38 කෝච්චිය අල්ලගන්න. නැත්නම් ඉතින් සෝරි තමයි ජගසින් යනකොල්ල